Художниця Ганна Єрменчук-Гручман дістає свої роботи. Картини запаковані, розповідає жінка, бо привезла їх із виставки. Зараз добираємося по трошки до, до моїх робіт, але треба де допомогти, добре? Да? Бо як я їздила на Хмельницьку, також такий закуточок в мене є. Ганна розповідає, у цьому кабінеті виставляє твори своїх учнів. У школі є 20 її картин, решта – на виставках. Зберігає свої роботи закритими. Це в нас важко. Це малювала малювала коники, такі весна, а коники – це у нас квітна-неділя. Як розповідає Ганна Єрменчук, Гручман творчою була ще з дитинства. Навчатися пішла за покликанням. Просто любила ліпити, коли маститься підлога у бабці в хаті, коли щось там, як то кажуть, ті глини, там дійсно земля така зглинняста біля каменця, купа глини, як то кажуть, наробили, вже глечки, вже бабці кинули в печу. У Волочиській дитячій школі мистецтв викладає за направленням, розповідає художниця. Тут же почала малювати. Показує свою першу роботу, написану Ащу на папері. Це моя сама перша робота, з якої я почала малювати так, на картоні, на папері. Це був далекий-далекий, мабуть, що не написано, ще десь 90-й рік. 90 Тут не можна було щось капризувати, якісь матеріали шукати, за 30 рублів прожити, за квартиру заплатити. Ганна розповідає, однією з перших на Хмельниччині почала писати писанки. І робила писачок шнурівки, спортивних кедів, шнурівку, там металевий такий кінчик був, витягала. Серед творів Ганни Єрменчук-Гручман – картини, які присвятила своєму синові Євгену. На одній з них зобразила лева, на іншій – козака з бандурою та молоду пару. О, дивіться, це бандура, О, а це от ти маєш, хлопче, або сім'я, а це чаша, як причастя. І в житті кожна людина вибирає чи жити собі, як то кажуть, мандруючи і мудруючи, чи тягнути сім'ю. Є картини, на яких Ганна зобразила звірів, що символізують характери людей. Журавіться от до родини тягнеться, індюки завжди ходять на пишені, так бачите, зліва справа. Не раз ката роботи такі прості, а хочеться в житті, щоб було простіше, щоб воно не було настільки закруче. Художниця розповідає, свої роботи не продає, а дарує. Пояснює, вкладає у них душу. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.